وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فنمتوه بأيديهم لقال الذين كفروا إنها عليك كتابا في قرطص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم لك ولو أن عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاط بالذين الذين سفعوا منهم ما كانوا به يستهزئون الله قل سيروا في الأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه هم لا يؤمنون راتب ما